10.00. Триває приготування їжі. На кухні працюють п'ятеро людей. Місця небагато, але справа важлива. «Сьогодні в центрі Миколаєва працює фудтрак. Він був розроблений фондом спеціально для тих місць, де люди потребують більше їжі. Ну, наразі це вибрано було місце саме Миколаїв, тому що тут є проблеми з харчуванням, проблеми з водою». Готову їжу перевіряють на смак, потім її фасують та розвозять по двох локаціях. Праця спільна, говорить представник однієї з громадських організацій міста. «Ми надаємо допомогу десь до 500 обідів кожного дня. Це тут і на Лягіна. 11. Також ми надаємо обіди дому престарілих потім і лікарням інфекційній лікарні обласній і переселенцям. І у нас складають більше тисячі обідів кожного дня для для наших мирних Миколаївців. Черга вишуковується задовго до привозу їжі. Вчора мені попався обід, значить, рожки з котлетою, і відбивна, і котлета була, ну, дуже всюкусна. Я обідую здесь щодня. Я Трак стоїть в центрі міста, локації розвозу особливо не розголошують, але понад дві тисячі людей знають, де вони. На одну з них о 12-тій, на іншу через дві години. Костін приїхав з Іспанії, обслуговує два генератори, забезпечує водою та в цілому мобільну кухню. Польова – слова для чоловіка невідоме, проте під обстріли приїхати не злякався. Я відбував роботу в Іспанії, коли я на ТВ, що відбувається в Україні. Eh my work here it's a drive this food truck I'm the engineer the the And, uh... вже працюють тиждень і до кінця війни каже Костин <звук> Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.